No niin, kiitos ja tervetuloa minun puolestani tänne kahvitilaisuuteen. Eli mä olen Wilhelmina ja Syvälahden koulussa Turussa Hirvensalossa opetan kuvataidetta. Ja mulle oli tosi ihana tuo Tomin äskeinen puheenvuoro, koska minulle tuli sellainen olo, että mä sain tavallaan luvan niihin asioihin, mitä mä teen oppilaiden kanssa, niin tuntui siltä, että ehkä ei mennä ihan mettään. Eli minä nyt kertoa ihan käytännön esimerkkejä, mitä tehdään yläkoulussa kuvataiteessa, ohjelmointiin liittyen. Ja kun oppilaat tulevat minulle 7-luokalla, niin minulle ei välttämättä ole mitään tietoa heidän taitotasostaan. Eli he saattavat tulla eri kouluista ja, ja tota, mä en pysty tietämään etukäteen, että miten paljon he ovat koodellut ennen ja sen takia mä laitan sen ensimmäisen kosketuksen ohjelmointiin niin, että se on tosi helppo ja mielellään hauska. Ja mä käytän ihan tämmöistä valmista kuin Hour of Code, monelle varmaan tosi tuttu eli scratch-ympäristöä käyttää, eli semmoista palikkaohjelmointia. Oppilaan ei tarvitse osata siinä vaiheessa kirjoittaa itse koodia, ja tätä pystyy tekemään suomen kielelläkin, jos haluaa. Ja tota, tämä on niin kuin johdanto. Ja jo siinä ensimmäisellä kerralla laitan kyllä erilaisia taitotasoja, eli annan ehdotuksen, että jos koodalle ekaa kertaa, niin ota tämä vaihtoehto. Jos olet koodannut enemmän, valitse tämä ja jos ne vaikuttaa ihan sairaanhelpolti, niin ota sitten vielä vaikeampi taso. Eli mä olen etukäteen valinnut asioita, mitä he voi tehdä. Ja tässä ensimmäisessä on tuommoinen Angry Birds labyrintti, missä voidaan vaan liikutella hahmoja, eli se vähän esittelee ohjelmoinnin perusrakenteet pelillisesti, eli siinä on ihan sellaisia leveleitä tai tasoja, missä oppilas voi edetä eteenpäin. Ja sitten sit vähän haastavampi on tanssipile, missä voit sit tuoda erilaisia hahmoja näyttämölle, valita musiikin ja sit laittaa ne tekemään erilaisia liikkeitä. Ja voi olla, vaikka tämän materiaalin nimi on Hour of Code, niin siihen ei välttämättä mene koko tunti, se voi olla vain pieni makupala, joka jää sitten kytemään, ja sitten palataan joskus myöhemmin takaisin koodailuun. Ja sitten hyvin aikaisin yritän päästä oppilaiden kanssa tähän prosessin ympäristöön kiinni. Tämä on sellainen ohjelmointiympäristö, joka on rakennettu erityisesti visuaalisen taiteen tarpeisiin, eli sitä rakentaessa on ajateltu ihan taiteilijoitakin graafisia ja sellaisia ihmisiä, jotka eivät välttämättä halua niin syvälle heti ohjelmointiin, mutta tarjoaa mahdollisuuksia mennä tosi syvälle. Ja tässä voi käyttää monta eri ohjelmaa, ohjelmointikieltä, eli Javan päälle tämä on rakennettu, ja tekijätaho on MIT, joka on myös tuon Power of Code Ja Scratchin takana. Ja opettajan kannalta tässä on kaikkein paras, se, että tämä on ilmanen ja tämän pystyy oppilaat itse asentamaan, ja jos asentamisessa olisi ongelmia, niin löytyy myös selaimessa toimiva OpenPro-versio. Sitten mun pitää heti mainostaa, jos täällä on opettajalinjoilla, niin tällaista kurssia, joka toimii tosi hyvänä johdantona tähän ympäristöön. Eli tämä on ihan opettajia varten tehty, mihakit.org on tehnyt tuollaisen letmihakit nimisen kurssin, se itse ää, nettikurssi on jo päättynyt, mutta materiaalit ovat jäänyt sinne. Ja siellä oli mahdollista opetella äänenohjelmointia ja sitten Arduinoa, eli robotiikkasysteemejä ja sitten sen lisäksi tätä visuaalista koodausta processingilla. ja Sitä suosittelen erittäin vahvasti. Sitten kun mä lähden oppiloitten kanssa tätä prosessingia opiskelemaan, niin Perinteisesti kun lähdetään jotain ohjelmointikieltä opiskelemaan, niin siinä ensimmäiseksi halutaan toivottaa maailmalle tervehdys. Ja tässä processingissa, kun tämä on tämmöinen, että rakennetaan kuvia, niin silloin ympyrä on tosi hyvä lähtökohta. Eli ensimmäinen, mitä sul ilmestyy näytölle, kun sä laitat, kirjoitat minun antaman rivin, niin on pieni ympyrä. Ja sen jälkeen me tullaan suurentamaan tämän ympyrän taustaa. Ja sen jälkeen lähdetään tutkimaan, mitä nuo numerot tarkoittaa. Siellä lukee, piirrä jotain ja sitten ellipsi ja numeroita, ja oppilas saa lähteä muuntelemaan niitä numeroita ja katsoa, mitä tapahtuu, niin että hän joutuisi vähän päättelemään, mitä mikäkin niistä tekee. Eli yhdessä siirrät paikkaa leveyssuunnassa, toisessa siirrät suun ympyrää korkeussuunnassa ja sitten se vaikutat tämän ellipsiin, leveyteen ja korkeuteen niin numeroilla. Ja, ja tässä prosessingissa on tosi mukavaa myös sitä, että ohjelmointiympäristö on aika pelkistetty, eli sinulla aukeaa vaan, tyhjä ikkuna, mihin sä voit kirjoittaa ja sen jälkeen play-painike, mistä sä voit katsoa, mitä se sun kirjoittama teksti sitten tekee. Ja tässä alussa menen tosi tarkasti vaihevaiheelta, eli opettaja oikeastaan sanelee, mitä, mitä oppilas aluksi tekee. Eli sen jälkeen, kun me ollaan saatu se yksi ympyrä, sitten yritetään saada enemmän ympyröitä, yritetään luoda niitä useampia kerralla, liikutella niitä vähän x-akselilla, liikutellaan niitä y-akselilla, tutustutaan vähän, miten tuo koordinaatisto tuolla toimii, ja sitten voidaan laittaa sinne satunnaisuutta, että niitä alkaa ilmestyä vähän eri paikkoihin. Voidaan vaihdella noiden palluroiden väriä, voidaan laittaa läpinäkyvyyttä. Tämä ensimmäinen harjoitus on hyvin suoraan tuosta Let me Hackit kurssilta. Mä oon ottanut sen sieltä sen takia, että se on mun mielestä tosi hyvä tapa lähteä tähän liikkeelle. Ja sitten sinne laitetaan tuollainen rivi, missä hiirellä klikkaamalla pystytään sit ottamaan talteen se kuva, mikä on saatu aikaan. Eli tämähän liikkuisi koko ajan, tähän ilmestyisi koko ajan enemmän ja enemmän näitä ellipsejä niin sitten kun se on hyvännäköinen, siitä voi ottaa kuvan. Sen jälkeen, kun oppilaat on päässyt tähän vaiheeseen asti, että ne on saanut tämän tehtyä, niin sen jälkeen vähän vapautetaan peli. Eli tämä on se perustaso, mihin haluan, että kaikki pääsee ohjatusti. Kein saa lähteä itse muokkaamaan sitä koodi ja tavoitteena on vain saada jotain mielenkiintoisen näköistä aikaiseksi. Ja Silloin tulee ehkä se luova puoli ilmi. Elikkä silloin ajatukset rupeakin oppilaille menee eri suuntiin. Heillä tulee erilaisia tavoitteita, että mitä mä haluaisin tehdä. Eli täällä esimerkiksi näkyy jollekin on tullut, tuli niinku, verisolut mieleen. Eli siellä, on, siellä on, tota, löytyy punainen ruutu, missä näkyy palveluja. Siinä oli tavallaan niinku verenkiertoa kuvattiin. Ja sit yhdessä kuvassa näkyy rikottu lasia ja sitten on ehkä jotain planeetantyyppistä. Eli se lähtee hyvin eri suuntiin ja sitten tämmöinen vähän vapaampi lähestymistapa johdattaa sitten uusiin kysymyksiin, että miten minä saan muita muotoa kuin ympyröitä. Ja sitten mä hyvin nopeasti ohjaankin oppilaan hakemaan processing.orgin nettisivulta tietoa itse. Sieltä löytyy hyvin esimerkkejä, se on hyvin dokumentoitu ohjelma, eli hyvin löytyy esimerkkejä ja sitten sieltä löytyy käsikirjasto, mikä sisältää komennot, mitä tässä kielessä käytetään tai tässä ympäristössä. Niin sit, kun oppilas tarvitsee jotain, niin hän yrittää löytää sen itse. Mä tietenkin vähän vinkkaan sitten, jos ei löydy. Ja tosiaan tämmöisestä hyvin yksinkertaisesta lähtökohdasta voidaan päätyä tosi monimutkaisiin ongelmiin. Eli tällä oppilaalle tuli niistä ilmestyvistä palloista mielen tähdet. Ja hän pienensi niistä osaa ja osa hän suurensi ja ajatuksena oli vähän saada niin aurinkokuntaa näkyville ja siitä tuli ajatus, että miten tästä saataisiin kolmiulotteiseksi ja miten saataisiin aurinko valoa ja miten, miten voitaisiin saada nämä planeetat kiertämään, että miten kiertoradat olisivat oikeanlaisia, miten saataisiin kuu kiertämään maata oikealla tavalla, eli tästä voi jatkaa vaikka kuin pitkälle. Sitten toisella oppilaalla oli erilainen lähestymistapa, eli hän halusi tuoda kuvan, että miten mä tuon kuvan tuonne mukaan. Ja tota, sitten hän selvitti sen, että hän sai tuota tuo kuvan taustalle ja nyt hänellä lentääkin petolinto sitten tällaisessa vähän erilaisessa ilmakehässä, mihin ilmestyy tuollaisia pölypalleroita. Eli ihan samasta lähtökohdasta päädytään tosi eri suuntiin. Sitten meillä oli meneillään käsityön kanssa yhteistyöprojekti, missä me yritettiin kehittää erilaisia LED-valaisimia. Sitten heräsi ajatus, että pystyttäisikö me hyödyntämään näitä koodilpiirrettyjä koodil kuvia jotenkin siinä. Niin sitten tulostettiin ihan kalvolle muutamia niistä. Sitten tuossa on leikattu tuollaisesta muovipullosta pohja ja laitettu siihen sit se printattu koodil tehty kuva ja sinne LEDituikku sisälle, niin tällainen saatiin vähän järjätyshenkilönkin valaisi. Ja samaan projektiin liittyen kokeiltiin käyttää sitä myös sillä tavalla, että kaiverettiin Plexille, eli käsitöissä lainattiin vähän tuota laaserleikkuria ja sitten käsitöissä rakennettiin myös tuommoinen alusta mihin oli upotettu ledejä, jotka valaisevat sitä pohjaa niin, että sitten tämä piirros tulee niin kuin valolla piirrytyksi. Ja tämä onnistui sen verran mukavasti, että näistä tehtiin sitten ihan, ihan sillä piirtämälläkin versio, versioita, että ei pelkästään koodilla. Minulla on paljon sellaisia pikkuohjelmia, mitä saataan heittää oppilaille. Eli sitten kun he ovat tuosta ensimmäisistä tehtävistä selvinneet, niin sen jälkeen tulee paljon vaihtoehtoja. Olen saattanut niitä ihan printata paperille niin että ne saavat tämän koodin valmiina, he kirjoittavat sen ja siitä syntyy jotain. Ja sitten ne on tahalla jätetty pikkasen raakileiksi. Eli tässä on esimerkiksi piirustusohjelma, että tarvitset muutaman rivin koodi ja se lähtee toimimaan. Mutta siinä onkin sitten haasteena se, että mihin sä ikinä liikutat siirtä siihen tulee viiva. Ja äkkiä oppilas törmää siihen, että aika kiva, kun voisi katkaistakin välillä tämän viivan. Tai voisiko tämä olla eri värinen. Eli hyvin yksinkertaiset jutut jo voi johtaa taas vähän haastavampi ohjelmointitehtäviin. Joskus saataisiin vaan hauskuttaa oppilaita, eli mulla on vaan ideana se, että mä saisin jollain tavalla sytytetty semmoisen kipinän, että mitä kaikkea on mahdollista tehdä. Eli mä voin laittaa peppikameran ja sitten mulla on processingissa tehty ohjelma päällä, joka muuntaa sitä videokuvaa. Niin mä voin osoittaa sen kameran itseeni tai sitten mä voin osoittaa sen luokkaan ja sitten heijastaa sen kuvan luokassa olevalle isommalle näytölle. Niin sitten oppilat hetken seuraavat, mitä ihmettä se siellä nyt taas näyttää. Sitten he voivat tajuta, että siinä onkin opettaja itse tai siinä on itse. Ja sen jälkeen, kun he tekevät sen havainnon, niin sitten pyydän heitä vähän muuttamaan sitä, että he saavat siellä muuttaa numeroita. Ja mitä ikinä keksi, ja sitten tähän on upotettu taas semmoinen koodirivi, että voidaan sitten ottaa talteen kuva. Niin tältä tavalla tämä voi voisi sitten toimia semmoisena pienenä valokuvaustilanteena, että saat otettu itsestään tuollaisen kuvan. Ja se on yleensä aika hauskaa. Sitten mä kerron vielä toisesta tällaisesta käsityön kanssa yhdestä projektista, eli meillä on Turustolla sitä Steam-toimintaa, eli Tomi mainitsikin tuossa omassa esityksessään tuon STEAM-sanan. Pidän tosi tärkeänä, että siinä se A-kirjain on. Ja tuota, meillä on sillä tavalla, että kannustetaan tekemään tällaisia tiedeprojekteja ajatuksena, että houkuteltaisiin lapsi jo pienestä lähtien kiinnostumaan tiedeasioista. meillä Meidän mahdollista antaa pientä apurahaa erilaisten projektien toteuttamiseen niin käsiteopettaja oli nähnyt YouTubessa videon tuollaisesta hologrammiprismasta, ja semmoista me lähdettiin sitten toteuttamaan. Se ei ole virallisesti hologrammi, eikä se ole ihan aito prismakaan kai, mutta tuota, sinne päin. Ja, ja tuota, kurkataanpa sitä, eli tämä on semmoinen projekti, joka kulki tosi eri-ikäisten läpi, että meillä on tosi semmoinen löyhä yhteisopettajuus, että et me saatetaan heittää oppilaita kuviksesta käsityöhön ja toisinpäin päin tarpeen mukaan. Eli tuota, jos oppilaalla on käsitöissä just hyvä vaihe tästä projektista menossa, niin saatetaan kuvistua että niin laittaa sinne, jos käsityöopettaja ottaa hänet vastaan. Tässä nyt oppilaat piirtää lasereikkuri varten tuon prisma sivua parhaillaan. Ja siinä sitä leikataan. Ja sitten siinä tarvittiin hiukan myös 3D-tulostamista, eli siihen tehtiin kulmiin semmoiset tuet, että kun meidän piti sitten kokeilla Prismasta jättikokoa myös. Eli me tehtiin tuommoista minikokoa, sitä teki alakoululaiset, he saivat sen itselleen. Ja sitten tehtiin jättikokoinen prototyyppi yläkoululaisten kanssa. Ja sitten, miten se liittyy kuvikseen, niin tota tunnin lähdettiin miettimään, että minkälaista sisältöä voitaisiin niiden prismojen kanssa näyttää. Eli samaan kun käsityö rakensi noita, niin me lähdettiin ohjelmoimaan. Ja ihan haluttiin testata, että pystyttäisikö me piirtää fraktaali. Sen takia, että ne on semmoisia näyttäviä matemaattisia kuvaajia. Ja tähän käytettiin toki valmistkoodi, että ei, ei kyllä lähdetty oppilaitenkaan niin pitkään, että näitä täytetty itse muodostamaan. Ensin saatiin se näkymään, ja tähän oli tosi hyvä Processingin yksi perustaja, hänellä on semmoinen sivu kuin Coding Train, hän, selittää, hän tekee erilaisia asioita, piirtää erilaisia asioita tämän Processingin ja selittää niiden matemaattista taustaa, niin häneltä me saatiin näitä valmiita koodeja, ja näistä oli tosi monet interaktiivisia sillä tavalla, että hiirtä voi liikuttaa, ja sitten nämä haarakkeet esimerkiksi, mitä tässä piirtyy, niin ne sitten tulee eri tavalla, liippuen siitä, missä kohdassa siiri liikkuu. Sitten me ruvettiin hajottaa, eli nämä kuviot, mitä tässä on aikaiseksi, niin niiden pohjalla on fraktaali, mikä on hajotettu, eli sitä koodi on ruvettu vaan purkamaan ja yrittää hajottaa siltä tavalla, että kaikki ei hajoa, nämä liikkuisi myös, eli, eli sitten meidän seuraava haaste olikin taltioida nämä videoksi, ja haluttiin sitten sekin tehdä vähän monimutkaisuuden kautta, eli ei otettu vaan kaapattu sitä kuvanäytöltä, vaan tehtiin sekin prosessingin avulla. Ja tässä on just, oppilas on saanut hirveän rivin erilaisia kuvia ja on tekemässä siitä videota. Ja sen jälkeen se video piti editoida, jotta se näkyisi siinä prismassa hyvin. eli Siinä piti aina monistaa se video neljäksi eri kappaleeksi ja kääntää jokainen niistä neljästä kopiosta 90, 90 asteen kulmaan toisiinsa nähdä. Ja sitten semmoiseksi kannustukseksi sanoisin, että aina kun tämmöistä projektia lähtee tekemään, mitä ei ole aikaisemmin tehnyt, niin kyllä jotain ongelmiin tulee. Ja mä aloin vasta loppuvaiheessa kerrata talteen näitä virheilmoituksia, mihin me törmättiin, niin niitä tuli tosi paljon, koska kaikki ohjelmat eivät esimerkiksi tykänneet jo tehdystä videosta. Eli Tällaisiin haasteisiin niin pitää vaan olla valmistautuneet, että sellaisia tulee. Ja tos testataan nyt näitä minikokoisia. Tämä ei ole nyt sen kannalta paras kuva, että tässä ei näy niin hirveän hyvin se video, mitä siinä nähtiin, mutta siinä näkyy se innostus ehkä mielenkiinto tuolta oppilaalta. Ja sitten testataan jättikokostprismaa. Meidän piti tehdä sen kokoinen, että se sopisi iPadin päälle. No, tuli vähän liian iso, niin sen takia sitä testataan nyt tuollaisella isommalla näytöllä. Ja sit, siinä pyörii video. Ja miltä se siitä näytti, niin tuossa on vähän sivusta kuvattu tässä, mutta siinä saatiin tuommoinen ilmasleijuva, ilmasleijuva videokuva. Pimeässä, kun sitä katsottiin, niin oli kyllä tosi näyttävän näköinen ja meillä onkin ajatus, että jatketaan tätä niin, että laitetaan rehtori toivottamasta arvostyyli tervetulleeksi kouluun ensi vuonna. tai sitä seuraavana kun saadaan tehtyä, että kyllä tätäkin jatketaan johonkin suuntaan. Sitten mä annan vielä pikana mun vinkit, eli, eli koodailussani mun mielestä tärkeää, että se ensimmäinen kokemus olisi hyvä, niin opettajan kannattaa antaa tosi selkeät ohjeet. Ja sitten mä suosittelen sitä, että on näitä eri tasoja, koska joku on tehnyt näitä asioita jo kotona ja toinen kokeilee ekaa kertaa. Ja sitten mä olen sitä mieltä, että tämmöinen itse piirretty kuva havainnollistaa tosi hyvin koodin toimintaa. Eli siinä tulee näkyväksi moni asia, mikä erilaisessa tehtävässä ei välttämättä tulisikaan. Ja lopputulosta ei pysty aina ennustamaan ja se on hyvä asia. Virheestä voi tulla vain hienomman työ. Ja sitten sama, mitä Tomi sanoi, opettaja ei tarvitse osata kaikkea. Kynnys kannattaa laittaa alas. Sitten mä pikana näytän vielä teille nettisivut, mitä mä suosittelen, koska mun aikani päättyy. Eli Hour of Code on aloittamiseen hyvä, processing.org ilmainen, tosi monipuolinen, kuvien piirtämisen erinomainen letmi oli siihen, että opettaja pääsee itse opiskelemaan. Voi antaa näitä materiaaleja myös suoraan oppilaalle. Se on sallittua. Ja sitten innokas.fi. Sieltä löytyy robotiikkaan sun muuhun materiaalia. Eli siinä olisi mun vinkit. Kiitos.